أحبائي معكو دكتور عامر جرايسي ضمن برنامج أنا مشهور أهالي كثير بتوجهوا لي وبسألوني شو نسوا مع ابني اللي ببالغ باستخدامه للشبكات الاجتماعية والأجهزة الذكية طبعا إحنا كنا دين نشوف إنه الأبناء بالشوارع بالمنازل بكل مكان ماسكين الأجهزة وبشاهدوها بشكل متواصل لهذا الشيء في له انعكاساته السلبية طبعا على مستوى الجسدي أو مستوى النفسي وعلى مستوى الاجتماعي وكمان على مستوى الأداء المدرسي وهنا كتير مهم أنا أنطي للأهل بعض النصائح. أنا بشوف أنه بالبداية كتير مهم أنه نحن نوضح لأولادنا شو هي مخاطر الإفراط في الاستخدام إنواعيهم شغلة ثانيه إحنا كأهل نكون قدوة إلهم ما بنفع أنا أقول له ما تفرط بالوقت اللي هو ببالغ كأهل باستخدامنا لهي الأجهزة شغلة تالتة نوضح شو بتوقع منك من ناحية السلوكيات السليمة في الشبكة شو تساوي وشو ما تساويش نقطة رابعة كل أهل المفروض أنه يبنوا لابنهن برنامج زمني لساعات بعد الظهر اللي يقدر يضمن لنا نشاطاته المختلفة، نشاطاته الاجتماعية، المدرسية، مواهبه، هواياته، وأعمال منزلية وكمان الإنترنت. لما نحن نحط الجدول الزمني الأهل عليهم دور أنه يراقبوا هذا الجدول الزمني، هل الابن عماله يقدر يوفق بين النشاطات المختلفة؟ كثير كمان بساعد انه نربط ما بين استخدامه لهي الأجهزة وما بين أدائه المدرسي. قمت بواجباتك المدرسية فإحنا بنفسح لك المجال، إذا ما قمت طبعاً العكس هو سليم. ممكن احنا كمان نوضح للإبن إنه بحالة أنك أنت ما استخدمت وما التزمت بهذا الجدول الزمني، احنا ممكن نقطع خدمات الإنترنت بالبداية بفترات قصيرة، ولاحقاً ممكن كل فترات طويلة بحالة إنه هو ما التزم وما تجاوب معنا. كثير مهم الاهل يوصلوا رفضهم لهذا السلوك احنا مش مقبول في بيتنا انك تستخدم هذه الاجهزه بشكل متواصل بشكل فيه مبالغه وبالنهايه بقولكم انا عامر انا مش هيك أنت شو